کس کو روشن بنا رہے ہو تم کس کو روشن بنا رہے ہو تم اتنا جو بجھتے جا رہے ہو تم گاؤں کی रही بتا رہی ہیں شہر میں گل کھلا رہے तो हम ایک تو ہم اداس ہیں اس پر रहे کو بلا رہے